ברוכים השבים. עכשיו נשלמש בידע שרכשנו בקשר לאבודה, לאנרגיה ולחוק שימור האנרגיה, ונישם אותו במכונות פשוטות, ונלמד גם קצת על יתרון מכני. ציירתי כאן מנוף פשוט, וודאי כבר פגשתם קודם מנופים פשוטים. הם כמו סוג של נדנדה. המקום הזה שסביבו המנוף מסתובב נקרא נקודת סמך, נקודת הסיבוב. זה נראה כמו מין סוג של נדנדה או קרש גדול מעץ מעל משולש, וזה בעצם מה שאני ציירתי. בדוגמה הזאת יש לנו קרש גדול מעץ. בקצה אחד יש לנו משקולת של עשרה ניוטון, כתבתי כאן עשר, אנחנו נחשב איזה כוח דרוש, טוב, אפשר לחשב מספר דברים, איזה כוח עלי להפעיל כדי לשמור אותו מאוזן. המשקולת הזו דוחפת כלפי מטה, נכון? היא גורמת לכל המנוף הזה להסתובב בכיוון, בכיוון מחוגי השעון. מכיוון השעון, אז אני רוצה לחשב איזה כוח עליי להפעיל כדי לשמור אותו מאוזן או בעצם כדי לסובב אותו בכיוון הפוך לכיוון מחוגי השעון. מה קורה כשאני מסובב את המנוף בכיוון ההפוך לכיוון השעון? אני אדוחף בצד שמאל ואני מראים את המשקולת בת 10 ניוטון. בואו נעשה ניסוי מחשבתי, ונראה מה קורה לאחר שאני מסובב קצת את המנוף הזה. את המצב ההתחלתי ציירתי עכשיו אני אצייר את הסופי, בצבע צהוב. המצב הסופי נראה משהו כזה. טוב, אני מצייר פה כמיטב יכולתי. כך נראה המצב הסופי. עוד דבר שאני רוצה לחשב הוא המרחק. המרחק הזה כאן מאיפה שאני מפעיל את הכוח עד לנקודת הסמך. בואו נגיד שהמרחק 2. 2. ומנקודת הסמך עד למשכולת שאני מעלה המרחק הוא... אחד. Okay. Uh, נכתוב את היחידות למרות זה לא באמת משנה, נגיד שזה שני מטר ואחד מטר, uh, למרות זה יכול להיות שני קילומטר וקילומטר, תכף נראה. לחצתי על ידי הפעלת כוח מסוים לסיבוב בזווית תטא, זאת תטא וגם זות תטא. השאלה שלי ל, לא, לאיזה מרחק המשקולת עלתה ובכך נתרגל את הממנויות הטרגונומטריות שלנו. בעצם מהו המרחק הזה? מהו המרחק הזה בכיוון האנכי? עד כמה עלה? וגם לאיזה מרחק אני הפעלתי את הכוח לפה מטה, כך שהמרחק, אה, כך שהמשקולת תעלה את המרחק הזה כאן. בואו נחשב את שניהם. מה זה המרחק הזה? בואו נסתכל עליו. יש לנו את תטא, נכון? את הזווית. יש לנו את הצלע ממול, זאת הזווית של 90 מעלות, כי התחלנו ממצב מאוזן. זה הניצב ממול. מה זה? זה של יד הזווית. אז מה יש לנו כאן? ממול חלקי ליד. ממול חלקי ליד. ואנחנו זוכרים שבשביל זה אנחנו משתמשים בטנגנס. נכון? זו טנגנס. במצב הזה אנחנו יודעים שהטנגנס של תטא שווה ל... אה, נקרא לזה המרחק שבו את המשקולת. בסדר? המרחק שבו עזזנו את המשקולת זה שווה, ניצב מימול חלקי ניצב ליד. המרחק בו עזזנו את המשקולת, חלקי 1. אפשר לעשות את אותו הדבר גם בצד הזה. טנגנס זה ניצב מימול חלקי ניצב ליד. נקרא לזה המרחק של הכוח. כאן זה הניצב מימול הוא מרחק של הכוח והניצב ליד זה 2 מטר, כי זה היתר כאן, נכון? יש לנו עוד פעם את טנגנס -תטא. אנחנו מתחסים הזה, אז זה שווה לניצב ממול, אה, המרחק של הכוח חלקי 2. זה מעניין, שניהם שווים לטנגנס תטא. אז אין לנו אפילו צורך לחשב מהו טנגנס תטא. אנחנו יודעים שהגודל הזה שווה לגודל הזה. אז נכתוב את זה כאן, את הזה. אפשר לכתוב שהמרחק של הכוח, המרחק שהיה לנו לדחוב כלפי מטה בצד הזה של המנוף, כלפי מטה, חלקי 2 שווה למרחק של המשקולת. המרחק שהמשקולת עלתה שווה למרחק של המשקולת חלקי 1. אפשר להגיד שאנחנו מתעלמים מהאחת הזה. משהו חלקי 1 זה המשהו הזה עצמו, אז זה לא משנה. או שיכולנו להגיד שהמרחק של הכוח שווה פעמיים המרחק של המשקולת. זה מעניין כי עכשיו נוכל ליישם את מה שלמדנו על מנת לחשב את הכוח שהפעלנו. איך נעשה זאת? כשאני מפעיל כאן כוח לאורך דרך מסוימת, אני מעביר אנרגיה למערכת. אני עושה עבודה. העבודה היא מסירת אנרגיה למכונה הזאת. וכשאני עושה זה, המכונה בעצם מוסר את אנרגיה למשקולת הזאת. אני עושה בעצם עבודה על המשקולת כשאני מעלה אותה. עכשיו, אנחנו מכירים את חוק שמורה אנרגיה. אנחנו מניחים שזאת מערכת נטולת חיכוך ושום דבר לא מתבזבז בצורת חום או משהו אחר, אבל כן העבודה המושקעת צריכה להיות שווה לעבודה המופקת. מהי העבודה המושקעת? זה הכוח שאני מפעיל לכלפי מטה, כפול המרחק של הכוח. זאת העבודה המושקעת. הכוח כפול מרחק הכוח. אני אכליפ צבעים כדי לגוון שלנו מעניין. זה צריך להיות שווה לעבודה המופקת. מהי העבודה המופקת? היא הכוח שבו המשכולת מושכת כלפי מטה. בעצם זה הכוח מעלה את המנוף, שאני צריך לפעול נגד הכוח הדוחפת כלפי מטה. סליחה, אני אולי קצת סיבחתי. בעצם המנוף דוחף את המשקולת כלפי מעלה. בסוף המשקולת היא כאן. דוחף בכוח ששווה למשקל של המשקולת. זהו משקל למשקולת, שהוא עשרה ניוטון. זה שווה לעשרה ניוטון. זה הכוח. הכוח כלפי מעלה. ולאיזה מרחק הוא פועל? ראינו קודם שהמשקולת הזאת עולה למרחק DW. ככה הגדרנו. אנחנו יודעים את המרחק הכוח כפונקציה של מרחק... המשקולת נכון? נקשום את זה אז אפשר לכתוב מחדש ככוח כפול נציב כאן 2 כפול DW שווה ל-10 כפול DW נחלק את שני אגפים בשניים או בעצם בשני DW והכוח שווה ל-10 כפול DW חלקי 2 כפול DW ה-DW מתכזז אחרון אחד עם השני, ובסוף אנחנו מקבלים חמש. זה מעניין. אתם יכולים לראות לאן כל זה מוביל, למרות שקצת סיבחנו את העניינים. אני מקווה שבכל זאת נלמד כלל מסוים. זאת הייתה משקולת של עשרה ניוטון, ואני רק הייתי לדחוף בכוח של חמישה ניוטון כדי להרים אותה. באותו זמן דחפתי כלפי מטה בחמישה ניוטון, אבל הייתי לדחוף למרחק כפול. הכוח שלי היה חצי, אבל מרחק הדחיפה היה כפול. וכאן הכוח הוא כפול, אבל המרחק כלפי מעלה הוא חצי. אז מה שבעצם קרה כאן, ואנחנו מסתכלים על זה, זה שאני הכפלתי את הכוח, ובגלל שהכפלתי את הכוח, הפסדתי מרחק. הכפלתי את הכוח כי הפעלתי רק חמישה ניוטון, והזזתי עשרה ניוטון, אף על פי שהעשרה ניוטון עלו רק לחצי מרחק. כי העבודה קבועה. לזה קוראים יתרון מכני. אם אני משקיע כוח של חמישה, אני יותר מפיק כוח של עשרה, היתרון המכandal שווה לכוח המופק, חלקי הכוח המשקע. אני מקווה שזה נשמע לכם הגיוני. עוד דבר שניתן לשים אליו לב, הוא שמידת היתרון המכری שווה ליחס שבין האורך הזה, לבין האורך הזה. חישבנו את זה לידי הטנגנז וחישוב היחסים האלה, זה הגיוני. Uh, זה הגיוני כי הכוח הזה כפול המרחק הזה צריך להשתוות לכוח הזה כפול המרחק הזה, נכון? ואנחנו יודעים שהמרחק שהמשקולת עולה יחסית למרחק שבו נקודת השמח uh, למשקולת, המרחק שבין נקודת השמח למשקולת. אנחנו גם יודעים שבצד לזה מרחק הדחיפה כלפי מטה גם הוא יחסי למרחק מנקודת הפעלת הכוח עד לנקודת השמח. אז עכשיו אני אציג בפניכם את מושג moment בעוד רגע, זה כל מה שעליכם ללמוד, הניסוי המחשבתי האחרון היה כדי ללמוד את זה. יש לי, בואו נצייר את זה יפה, יש לי נקודת סמך כאן, ואני למרחק הזה D1. D1. ולמרחק הזה נקרא D2. אם אני רוצה להפעיל כאן כוח כלפי מעלה, נקרא לו uh, F1, ויש לי כוח מטה, F2, במכונה הזאת. הכוח F2 כפול D2 שווה ל-D1 כפול F1. זה כל מה שעליכם לדעת, וזה נובע מהעובדה שהעבודה, שמושקעת שווה לעבודה המופקת. הגודל הזה היא לא בדיוק העבודה המושקעת. העבודה המושקעת היא הכוח הזה, סליחה, F2 כפול המרחק הזה. אבל המרחק הזה יחסי למרחק הזה, וזה כל מה שהיה לכם להבין. הגודל הזה كان נקרא מומנט. בסרטון הבא אותו נתחיל מיד, כי הסרטון הזה עומד להסתיים, הזמן הולך ועוזל, אני אשלמש בגדלים האלה כדי לפתור מספר שאלות בנושא יתרון